Crec que una de les conseqüències de la pandèmia ha segut que la campanya contra els transgènics que estaven fent les organitzacions psicologistes es pot donar pràcticament per mort. Qualsevol que busqui informació sobre transgènics, organitzacions com Greenpeace o Ecologistas en Acció pràcticament ja han deixat d'informar sobre el tema. Per què? Pues, home, perquè ens hem inyectat tots una vacuna transgènica i ningú s'ha queixat. Al contrari, gràcies a això havent recuperat part de la nostra normalitat. Eh, el tema de Satzènix és un tema que és sorprenent, perquè a pesar de tota la mala fama, a pesar de tota la, tota la por infundada, si uno mira les cifres, el camp pràcticament no s'ha alterat. És a dir, ha sigut una tecnologia que ha tingut una molt ràpida implantació i ha sigut una tecnologia que s'ha desenvolupat durant tots aquests anys a pesar de la mala fama. Per què ha servit? Doncs pues ha servit per fer una producció principalment de cereals i de cotó molt més eficient. I ha servit perquè ara pràcticament tota la car que estem menjant s'està alimentant amb daxa i en, en solla transgènica i gràcies a això havent aconseguit que la petjada de carboni i la petjada hídrica siga menor. Perquè si els transgènics funcionen és perquè són més eficients. Si no, ningú voldria sembrar-los. El problema que hem tingut ha sigut que Europa s'ha quedat fora d'esta revolució. Europa, lo que no pot sembrar per tota la campanya dels grups ecologistes, ho ha important. En la qual cosa hem perdut no només una oportunitat per a revitalitzar el nostre camp, sinó que estem augmentant la petjada de carboni perquè importem el que podríem produir i estan deixant als agricultors fora de joc, en la qual cosa contribuint a la despoblació rural.